Від імені керівного та особового складу хочу привітати всіх ізмаїльчан з днем рідної мови, з днем української мови. І хочу нагадати, що ми живемо в вільній, демократичній країні. Любіть, шануйте українську мову. Сьогодні ми спілкувалися з ізмаїльчанами, вітали їх з днем рідної мови. Дуже багато ізмаїльчан знають багато ширих українських слів. Знають творчість багатьох українських письменників. Деякі не знали до нашої з ними розмови. Ну, як бачимо, люди, скажімо так, війшливо відносилися. Люди більш молодого покоління вже знають, що у нас сьогодні день рідної мови. Знають, шанують. І хочу привітати всіх. З цим чарівним святом, і пам'ятайте, Україна вистоїть, ми переможемо, станемо європейською, демократичною, вільною, незламною країною. Всіх зі святом, бажаю щастя та миру. Ну, щоб здавалося слово, слово та голос більше нічого, а серце б... Б і ж... Живо? Живо? Живо? Без мови не створити нам держави. Дорі... Доріг тернистих не перепрести. Хай вороги жорстокі й лукаві стіною стань... І мову захисти, як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Ото й я і плани, і гори Все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Б. Мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сліза джерело. Мова це наша світлиця. Вона як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. З ним рідної мови. Знем рідним рідної мови.